På Institut for Kultur og Samfund, der har vi hen over en periode opdaget, at yngre ansatte og ansatte, der kommer udefra, de har en del spørgsmål omkring, hvordan foregår rekrutteringsprocessen, altså hvordan er det overhovedet, det foregår, når vi ansætter folk. Og derfor øh, kunne vi jo se, at vi havde en udfordring med at få skabt åbenhed og klarhed omkring rekrutteringsprocessen, helt fra opslag til, at folk kan sige velkommen til deres nye kollega. Det er vigtigt for os, at det her ikke kun handler om dem, som direkte er berørt af en ansættelsesproces, men at alle medarbejdere føler sig informeret om, hvordan processen foregår. Og derfor har vi simpelthen øh, sat os ned og prøvet at afklare alle trin i processen, og også få det arbejdet sammen til et materiale, vi kan kommunikere til medarbejderne. Så helt konkret har vi lavet et materiale, og så øh, er jeg med rundt på alle afdelinger og se, om vi kan få en dialog om, hvad er trinene i processen, men også hvad er praksis, og også, hvad er det for nogle spørgsmål, som dukker op på afdelingen, når man tager det ud som en bred samtale. Vi har fået en meget positiv respons, hvilket jo er dejligt, fordi på nogle måder, så er det jo sådan en administrativ proces, hvor mange dele er skjult for den enkelte medarbejder, men egentlig har der generelt bare været enormt positiv respons på at høre, hvad er trinene, og også at få en bevidsthed om, at der er faktisk tænkt over alle de her forskellige led, og der er også folk, man kan spørge. Så generelt har folk været rigtig glade for at få den her information ud på afdelingerne. En af de udfordringer, som er i arbejdet, det er, at medarbejderne har meget forskellige former for erfaring med at indgå i det her arbejde. Nogen har gjort det mange gange, og nogen har aldrig gjort det. Og så er også, at nogen jo har en meget længere hukommelse i organisationen end andre. Og så kan der være skidt ændringer, som kommer ovenfra, eller som er i processerne, øh, som de husker, og som vi jo så faktisk er inde og sige, at sådan gør vi ikke længere. Altså, der kan godt nogle gange komme en diskussion om, øh, hvornår skete det, eller hvorfor gør vi det sådan. Så man skal også være klar til simpelthen, at kunne argumentere ordentligt for, de ændringer, som nogen måske først oplever, når de næste gang hører om, hvordan proceduren er. Det er råd, som jeg tror, vi virkelig har haft gavne, eller en af de måder, vi har arbejdet på, det er at have et tæt samarbejde med HR eller HR-partneren, når man begynder at lave materialet. Fordi en af de ting, vi opdagede, var jo, at der kommer spørgsmål på afdelingerne, som jeg jo ikke kan besvare, og som skal ligesom op gennem systemet. Og der er det vigtigt at have et meget tæt og ordentlig dialog med de folk, der kan hjælpe en med at få svar på de spørgsmål, der enten er meget juridiske, eller har at gøre med ting, der er på fakultets- eller universitetsniveau.